Scandal imens cu Tudorel Toader în prim plan, acuzații grave la adresa ministrului din cauza sumelor care vor ajunge în buzunarele cu subliniere ceria subliniereilor video. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se află în centrul unui nou scandal imens. Federatia Sindicatelor din Administratia Națională a Penitenciarelor lansează acuzacii grave la adresa titularului de la justicie. Totul vine în urma declarațiilor acestuia cu privire la sumele de bani care ar urma să ajungă în buzunarul pus sub liniere Periodic ne aflam in neplacuta situație de a corecta incercarile de dezinformare ale ministrului Justiției, care, mai nou, încearcă să ne convinga ca de si a avansat sume de bani pentru despagubiri n-a o Probabil, ca a inteles dimensiunea dezastrului, aceasta inițiativa va costa între 370 și 550 de milioane de euro. Mai jos, ca te va explica Isi Proba Video, Niciuna, niciun oficial nu a avansat vreo sumă de bani pentru posibile despagubire ale fostilor detinutii, în sensul hotararii pilotce referitoare la condițiile necorespunzatoare din penitenciare. Au fost însă oferite exemple similare din alte state, Ungaria, Italia, Tudorel Toader. Adevăr, nu să propunem un euro sau doi pe zi, pentru că însemna în in realitate că nu e de spagubire. asta 5 euro, 8 euro putem pune si noi, undeva. Undeva în zona aceasta. Noi de la Ministerul Justiției vom propune, Tudorel Toader. Se anunc într-un comunicat de presă al Federației a Sindicatelor din Administratia Națională a Penitenciarelor Remis pe sursero.